Першим кров вирішив здати співорганізатор акції «Ми усі однієї крові» Роман Ничведюк. Каже, мета заходу – мотивувати жителів області регулярно ставати донорами. «Щоб привернути увагу до того, що донорство – це потрібна справа і вона є нескладною, щоб люди долучалися». Тернополянин Віталій Хома каже, взяти участь в акції його запросив син. Кров здає в шосте. Пригадав, як це було вперше. «Знайомий попав в лікарню і треба було йому кров. Та й все, пішов одразу. Раз, два, третій. три. так і почалося. А може, комусь буде потрібна кров, а мені не жалко». Терапевтка відділу заготівлі крові Віра Борейко розповіла, на що звертають увагу працівники Центру служби крові під час переливання. «Ми звертаємо увагу, як донор себе почуває під час процедури. Зокрема, чи все нормально з ним. Не кожен може бути донором. Дивіться, гарні венки щоб були, дівчини досить гарні вени. Віра Бораїко бере кров інне Інни Довгалюк. Вона на акцію приїхала з Вишнівця Кременецького району. У мене кесарево було, мені потрібно було три донора. Мене друзі виручали, здавали і я захотіла. Це вже було 12 років тому. Завідувачка відділу заготівлі крові Віра Монастирська каже, зібрану кров перевірять, розділять на еритроцити і плазму, а тоді передадуть у перинатальний центр матері й дитини. Тут народжують більше двох тисяч жінок на рік, розповіла завідувачка пологового відділення Тетяна Небесю. За її словами, донорську кров застосовують, коли породілля втрачає 900 і більше мілілітрів крові. На рік використовують приблизно 230 літрів донорської крові. В пологах можуть виникнути різні ситуації. Вони можуть ускладнитися кровотечами, жінки поступають з кровотечами, і ми повинні бути завжди готові надати їм цілодобову допомогу. Максимальні крововтрати бувають до 2,5-3 літрів, але ми стараємося, звичайно, не допускати таких великих крововтрат. Більше літрів 200, навіть, це вже є покази до оперативного втручання, вони загрожують, люба кровотеча загрожує життю жінки. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.